Efter afslutningen på den kolde krig invaderede den irakiske diktator Saddam Hussein det stenrige naboland Kuwait. Og det internationale samfund måtte tage stilling til, hvad gør vi nu her i den nye verdensorden ved sådan et brud på den internationale ret. Og den daværende amerikanske præsident, det var den gamle præsident Bush, stillede sig i spidsen for en stor koalition, der skulle smide irakerne ud af Kuwait. Og dermed opstod for Danmark det spørgsmål, hvad skulle vi bidrage med? Og i starten var vi ganske tøvende, fordi der var ikke tradition for, at Danmark deltog i egentlige militæroperationer øh, i fremmede dele af verden, og der slet ikke mod, en modstander, der som Saddam Hussein, var ganske stærk. Man kunne risikere at komme i krig. Øh, det endte efter meget frem og tilbage i Folketinget øh, med, at man fandt på den løsning, at man ville sende korvetten og Alfred Fischer afsted til golfen, men rigtig nok på den betingelse, at hvis det kom til rigtig krig, så skulle den skylde sig selv væk. Der var altså en meget, meget dybt nedgruet tøven over for, at Danmark kom i krig i fremmede verdensdel. Næsten præcis 20 år efter, i øh, marts 2011, øh, der opstod der en situation i Libyen, hvor den øh, diktatoren der, Oberst Gaddafi, øh, prøvede at kvæle den libyske udløber af det arabiske forår, med magt, oprørende havde søgt tilflugt i den nordlige by Benghazi, og, sat, og, og, og Gaddafi stod udenfor og sagde, at nu ville han udrydde dem som rotter. Og hvad skulle det internationale samfund gøre? Hvad skulle Danmark gøre? FN's Sikkerhedsråd diskuterede det, og gav mandat til at beskytte civilbefolkningen. Og på ikke meget over 24 timer fra det her opstod, havde Folketinget enstemmigt vedtaget at Danmark skulle sende jægerfly og jægerbombefly, 16-fly, til Libyen, og vi blev det land, der næst efter Frankrig og England bombede mest over hovedet dernede. Vi fulgte kampagnen op, også efter situationen omkring Benghazi var løst, og det endte jo som bekendt med, at oprørerne slog Gaddafi ihjel, og i virkeligheden kastede Libyen ud i en, i en i kaos. I de 20 år skiftede Danmarks indstilling og befolkningens holdning til, politikernes holdning til Danmarks deltagelse i fjerne krige, fuldstændig retning. Vi gik fra at være ekstremt tøvende til at være måske et af de mest i måske det land i verden, der hurtigst og mest omfattende er villig til at gå i krig. Og man kunne godt tro, at sådan et voldsomt skifte fra den ene yderlighed til den anden, var begrundet i en række sådan meget spektakulære sejre, eller resultater eller gevinster, men hvis man sådan kigger nærmere efter, så er det faktisk svært at få øje på dem. For det er sådan, at der er jo i virkeligheden i perioden fire krige, som hver af dem rummer mange små kriser, eller mindre, mellemstore kriser, og som har hver deres forløb, men de er alle sammen krige, som ender meget mudret. Den første er på mange måder den, den enkelste, men skal også den, der får størst betydning for vores egen holdning til Danmark som krigsførende nation, det er krigene på Balkan efter Jugoslaviens opløsning. Og et skældsættende øjeblik for Danmark i krigstiltagelsen der, det er i 1994, da Danmark som det første land sender kampvogne ned i konflikten. Det er de berømte leopardkampvogne, de, de er kaldet sneleoparter, fordi de var malet hvide, som på ret kort tid efter, de er kommet derned, som det på det tidspunkt tungeste våben i FN-styrken, bliver udsat for et baghold fra serbiske militser, og som svarer igen og giver dem læstelige klø. Og det er som om, at det, som siden bekendt som Operation Bøllebank, det var sådan en historien om katten, der ud, musen, der ud katten, at det skabte sådan en holdning i Danmark om, at vi skulle deltage, vi var kaldet til at deltage, om ikke andet fordi vi var bedre til det end de andre. Vi kunne, vi skal, fordi vi kan, sagde mange og siger mange stadig. Så kom jo siden bombardementerne af Serbien i forbindelse med Kosovo-konflikten, og det endte jo med på mange måder, at situationen i området stabiliseres, men endnu er situationen omkring Kosovo jo ikke helt på plads, hverken folkeretteligt eller stabilitetsmæssigt. Og så kommer det, som jeg tror for de fleste, står som sådan det afgørende, skelsættende øjeblik, nemlig terrorangrebene i USA den 11. september 2001, 9-11, og meget hurtigt siger jo amerikanerne, og det var så den unge Bush, præsident George Bush, der siger, det var Al-Qaida og Osama Bin Laden, der stod bag, og de gemmer sig i Afghanistan, hvor Taliban-regeringen i Kabul beskytter dem. Og det var klart med det samme, at Danmark både ville og skulle, og var også af NATO var forpligtet til at hjælpe amerikanerne, men hvordan og med hvad? Og øh, det går fra at være en, en meget blød indsats til at blive en skarpere indsats, og i 2006 en rigtig skarp indsats, da vi sender kamptropper til Helmand, hvor de jo kommer i rigtig krig, og hvor vi også begynder at tage meget alvorlige tab. I mellemtiden har vi været igennem Irakkrigen den mest kontroversielle, fordi beslutningen om at tilslutte os den anden amerikansk ledet invasion, i Irak, den blev taget med det mindst mulige flertal i Folketinget, der er værende BK-regering, støttede af Dansk Folkeparti, men imod oppositionen. Men ret hurtigt efter, der bliver det alligevel en bredspektret indsats, som også får en bred politisk opbakning. Ligesom der jo altså var enstemmighed omkring invasionen i Libyen i 2011. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvorfor bliver Danmark i løbet af de her 20 år det land, i hele den vestlige verden, der i forhold til vores størrelse, sender flere soldater afsted, og også gør det hurtigst og med størst beslutningskraft. Og det er ikke sådan, at der findes et enkelt svar på det spørgsmål. Det er ikke sådan, så vi bare kan sige, jamen vi har jo vundet der og der, eller det lykkedes jo sådan og sådan, eller vi fik skabt fred, eller menneskerettigheder, øh, eller større sikkerhed for Danmark, eller nedkæmpe terroristerne. Faktisk, når man tager alle de mål, et for et, og de er alle sammen været i spil, så viser det sig, at billedet er egentlig modsætningsfyldt, og det er ikke sådan, at de her 4-5 krige har efterladt os med en stribe spektakulære sejre. Heller ikke selvom det selvfølgelig har været sejre undervejs i de enkelte slag. Det er nok snarere sådan, at vi er kommet til at se på os selv som et land, der skal være med, hvis vi skal leve op til den forestilling, vi har om, hvem vi selv er. Og det er jo egentlig interessant, fordi så når man jo næsten til den konklusion, at krigen bliver et formål i sig selv, ikke på grund af det, der sker i verden, men på grund af den måde, vi i Danmark opfatter det at være os.